У Миколаєві одеські волонтери встановили другу станцію фільтраційного обладнання для очищення води. Цього разу станцію встановили на базі Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Проєкт реалізовується громадською організацією «Адвокація міста» за підтримки фонду «Разом фо Юкрейн». Питна вода в лікарні потрібна не лише для приготування їжі для пацієнтів, а також, щоб з неї робили дистильовану воду, яку використовують хірурги та інші спеціалісти, говорить головний лікар. «Це дуже актуально на сьогоднішній день отримання п'ятової води, і якщо заробляє ну, установка, от ми будемо працювати в, в звичайному, нормальному режимі». Волонтерка Інга Кординовська говорить, що з досвіду попередніх відвантажень води до Миколаєва та встановлення першої фільтраційної установки зробили висновок, що такі системи очищення води є економічно вигіднішими. Зокрема, для порівняння вартість цієї установки 900 тисяч гривень. Вона окупається фактично за два дні, тому що провести 20 тисяч літрів коштує без пального 150 тисяч гривень. Тільки ця вода споживається буквально там за якийсь період часу і закінчується. А ця установка забезпечує до 100 тисяч літрів питної води на добу. Вода, яка проходить фільтрацію через цю установку, є очищеною та придатною до вживання. Це на сьогодні наиболее современный способ очищения воды. Существуют два способа очищения воды химический и механический способ. Представлен перед вами осмос ⁇ это механический способ очищения воды. То тобто, есть можно себе увидеть такой способ очищения, как сито. Вся вода, которая проходит через сито, рахуется очищенной водой. В Миколаєві планують встановлювати і надалі подібні очисні станції. Місця поки не розголошують. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.